Najgarši priz na 3-4 dani. 3. Spet. le <totipanil> <vlasni? totipanil> to bi lahko bila... Zdaj, <totipanil> sem se smijal. <totipanil> <totipanil> mam za to, mam za to. En tek. Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v moji Guda Puda kuhini. Ta čas, ko mi to snemamo, je še zima. Upam, da je zdaj, ko gledate, že pomlad in dvaj stopin. Nehimo sanjati, sladica se ne bo naredila sama. Kokosove kepice. Kepice so ena izme tistih sladic, ki imajo pri nas doma fulkrate krok trajanja. Včasi se zgodi, da se samo obrnem in jih krni več. Za začetek potrebujemo sekljalnik, 160 gramov svežih jagod in eno žlico kokosovega sladkorja. Mešamo toliko časa, da nastane enotna zmes. Mm, tole bi lahko bila samostojna sladica, ampak ni. Za nadaljevanje potrebujemo malo večjo posodo. Odostresemo 140 g kokosovega sladkorja minus tisto žlico, ki smo jo dali v jagode in štiri beljake, ter mešamo nekaj minut. Dodamo še 300 g mletega kokosa, eno žlico javorjevega sirupa, pol žličke soli in jagodno mešanico odprej. Vse skupaj spet dobro premešamo. Zdaj Zdaj smo približno na pol poti, tako da pogledajte video do konca, kjer vas čaka ena pol lušna nagrada. Gremo delati kepce. Lahko jih delate z navadno žlico, ampak najlažje bo, če jih delate za emalko za sladolet. Hočemo, da so lepe in okrogle. Pečemo pol ure na 150 stopin Celzija. Zdaj imamo pa čas in imam idejo, pridite z mano. Stran pa ne bomo metal, to je vedno rekla moja mama. In odprej so nam ostali še štiri romenjaki in to je ena najbolj preprosta stvar. Romanjake zmešamo, dodamo po eno žlico sladkorja za vsak romenjak in imamo preprosto in božansko kremo. Stara pinta. To je to, gremo sfiniširati kepce. 250 gramov poljubne čokolade stopimo v mikrovalovni pečici. Prelijemo če še vedno tople kepice in za finale posujemo z koščki sošenih jagod, malin ali koščki oreščkov. Kar sem bo zabla, Napište mi spodaj v komentar, katera je vaša najljubša kokosova sladica, dodajte hashtag sladki petek in se v za Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Zdaj, lahko pa naprej v njih. Lepi prsmet! pred za moje kokosove kepice. Ful bom vesela, če lajkate video, se naročite na Lidlov YouTube kanal in se vidimo na mesec. Ciao.